اذن مباشره جماعة القله باهل سريف اذا هناك الحرائق أتت على مساحه واسعه من من جبل البقليع وكذلك الربطه والان توقفت الحرائق الان نحن وصلنا الى عمق او المناطق المحاديه ل تطفت من الجهه الاخرى ترقبونا في تغطيه وفيه في الموضوع